ثم وهذه الحكومه التي كانت الشماعه اخواني احنا الان لا نتكلم بغرفه مغلقه الان كل العالم يرانا كنتم الكتله الصدريه وهذا كلام هذا كلام المبطن اخواني وراح يطلع للاعلام قالوا الكتله الصدريه هي معطله الحكومه المسؤولين والسياسيين قالوا يعني بالقوه وبالارهاب هسه الكتله الصدريه طلعت قالت لكم عمي هذا لكم الجمل بما حمل يلا شوفونا ش... اشتغلونا اشتغلوا شو نفس الحال نفس الحال حق يعني ا... اين اين التطور اين النقلة النوعية الرائد لا يكذب وأهله يا سادتي الرائد لا يكذب اهله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر